Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїхати до Португалії, зайдіть на мій сайт vizporto.com Там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, ріелтор і інші спеціалісти. Тобто насправді корисно. Позаду мене Фігір Дафош. Ми на березі Атлантичного океану, зараз січень. І ми записуємо відео з хлопцем, який переїхав в да Дафош ще до війни, відкривши тут IT-компанію. Поговоримо з ним про особливості життя да Дафош, про стереотипи про Португалію, про медицину, про податки і багато іншого. Напевно, одне із найтиповіших питань, які тобі задають, чому ти вибрав Португалію? Це абсолютно звичайність. Це було ще два з половиною чи три роки назад. Так ну типу, що спонукало? Чому не Іспанія, чому не Італія, чому не Чорногорія, не знаю, не Хорватія? Ну насправді ти зараз а, сказав дві країни з тих, які ми розглядали. А справа в тому, що ще майже п'ять років тому ми з дружиною і з друзями зимували в Іспанії. Нам дуже сподобалося, тому що ми не дуже любимо погоду зимову в Україні, а особливо в моєму місті на сході України. Ми перезимували в Іспанії, почали задумуватися над варіантами взагалі не переїхати в іншу країну Європи, яким чином можна не три місяці, а півроку проводити спокійно за кордоном. Потім ми перезимували в Італії і дивилися на Іспанію і Італію, але там не дуже людські умови для такого переїзду. Я маю Шо? на увазі, що там в тій ж Іспанії на ну, лукратів – це 40 тисяч євро виклади та поклади на рахунок. Це як мінімум там, тоді було там 2019-2020 рік. В Італії там ще набагато складніше. І тоді я взагалі ще не думав про варіант з відкриттям власної компанії. Я дивився на варіант послідки на проживання, які б давала можливість просто проводити час, але не робити в самій країні нічого. Uh -huh. Ми постійно подорожуємо, і в якийсь момент ми Перед черговою зимівлею просто здали свою квартиру в Чернівцях. Uh -huh. В сенсі не перездали комусь, а віддали її назад власникам. З'їхали, перевезли всі речі в офіс і укатили на зимівлю. Після того ми поїхали в Штати, якраз почався ковід. І по поверненню ми потрапили на двотижневий карантин. Тому що там якраз була дуже велика захворюваність. Ми ще летіли оцим евакуаційним рейсом МАУ uh -huh. з цими космонавтами і веселою uh -huh. жестю, там одним із перших. І ми провели ці два чи три карантинних тижня в офісі і трошечки поїхали головою. Так. А після того, як ми подумали про те... Ну, у нас великий офіс, там є і душ, ну, був, точніше, тоді і туалет, і умови для проживання, нема питань, але це таке, короче, приміщення, ти з нього не виходиш, тобі доставка приводить їжу під двері, і ти такий, капець. Після того ми купили хату в селі. Така собі підводка. Це, я думаю, це дуже багато хто зробив в ковідний час. А потім ми абсолютно випадково познайомилися з людьми, які в Португалію приїхали ще 20 років тому які вже отримали давним-давно тут паспорти, які вже встигли переїхати в Німеччину і жити там, і там заробляти, але постійно повертатися в Португалію. І вони розповіли, що в Португалію все набагато простіше, ніж ми думали. В плані роз... отримання документів? Так. Да, вони розповіли про цю історію про легалізацію зсередини взагалі. Та, ми та. не хотіли легалізуватися зсередини, але коли я почув взагалі про таку можливість, я зрозумів, що треба пошукати варіанти, Бо якщо таке є, що для Євросоюзу дуже нетипова ситуація, то 100% є якісь більш нормальні історії. І ми знайшли твій блог, ми знайшли твої відео, знайшли інші там агенції різні. Ми написали в різні агенції запити. Я подивився твої відео з адвокатом в Лісабоні, написав в тому числі, і вона відповіла перша. Частина з інших взагалі не відповіли, а тоді ще ковід був. Закрилися імпреза на ОРО, ці сервіси відкриття компанії за одну годину. І можна було це зробити нормально лише через адвоката. бо всі інші агенції, які не являються адвокатами, вони ці послуги не могли, не могли тобі це зробити. І ми почали свій шлях десь е, виходить, в серпні 2020-го. Ми дуже швидко відкрили компанію в е, вересні. Ми домовились, що ми це будемо робити. Це через компанію і будемо робити це двома різними процесами з моєю дружиною. Тому що так порадила адвокат, щоб ми не робили потім воз'єднання сім'ї. Mm -hmm. Бо воз'єднання – це запис все в цей додатковий mm -hmm. час. Я потім скажу, чому це було дуже правильне рішення. Тому що якщо б це було через воз'єднання, то дещо би не вдалося зробити. В жовтні у нас вже була компанія. І ми почали процедуру відкриття банківського рахунку на компанію. Чекай, а до цього Ви були в Португалії чи ні? Ми е, до цього об вже об'їздили всю Європу. В принципі, так. я в Португалії був е, на машині до цього ще в 17-му році. Ми заїжджали після цього в Португалії, коли жили в Іспанії. Е, е, і, в принципі, все. Уявлення мали. Уявлення мали і не. воно підходило Вам? Е, не настільки, але ж ми обирали собі варіант для зимового проживання. Окей. Це ще не було про переїзд тоді. І з банківським рахунком почалася катавася Навіть на компанію, навіть в тому відділенні де в них там бранч перед з офісом і де вони відкривали рахунки кучі-кучі компаній які вони реєстрували через українське громадянство почали додаткові документи, якісь додаткові Врешті-решт, ми просто вирішили приїхати фізично, фізично там показатися, дати документи, підписати, бо вони почали вже якусь жесть, типу, а з'їдьте в консульство, зробіть консульське завірення документів. Ну, це питання фінансового моніторингу. У да. Україна, як і багато інших східноєвропейських країн, були в такій, скажімо, сірій зоні, в сірому списку банків. Та і є. Я це абсолютно розумію. Ми приїхали сюди, а причому ковід, всі подорожі закриті, кордон не закриті, ми виїжджаємо через Угорщину машиною. З усіх документів в нас оце португальське свідоцтво про реєстрацію компанії, яка виглядає не просто як підробка, як ти просто якогось лівого листа з е e роздрукував, бо воно все таке, ну ти бачиш, розумієш, і ми от І воно португальське, і ми показуємо його а, угорському прикордоннику і кажемо, нам можна. Вона трошечки прифігіла з того, що ми впевнені, що нам можна. Перевела якогось тлумача, який переклав, а, і нас пустили. Хоча насправді з цим не мали, так. але ми були впевнені. Ну, типу, тоді можна було, туристам не можна було їздити, не. можна було тільки приїхати там, по запису в лікарню, наприклад, да, чи да, щось або таке. Або по виклику тобто, по бізнесу. Так, якісь серйозні такі не. речі. Тягнулося, тягнулося, і от 2021 році ми нарешті в серпні а, збираємо документи всі і подаємо вже в консульство на ВІЗД. І в, у вересні 21 го ми її отримаємо і приїжджаємо сюди. А чого було гарним рішенням вести паралельні процеси? Насправді наші візії, які ми отримали, мали бути одразу посилання на запис на конкретну дату в СЕФ. Для так. того, щоб ми отримали вже посвідку на проживання. Цього не було. І добре, що ми це робили через адвокатів, тому що я сам дзвонити два місяці в СЕФ би задовбався. Так. Вони нас змогли записати лише наприкінці жовтня і записали на лютий. У мене на той момент вже була вагітна дружина. І лютий – це був вже там, типу, края перед тим, як вона мала народжувати. А якщо б ми е, отримували через її посвідку, через воз'єднання сім'ї, на момент е, пологів вона б ще не мала посвідку на проживання. І тоді б наша дитина не отримала б громадянства. Вона потримала його не сьогодні, а через два роки. Там, дитина? Через Ні, через п'ять, вже з нами. Ну, через п'ять, ну окей. Але з, з дитиною португальцем тут жити насправді простіше. На тебе вже абсолютно інакше дивляться. А, так? Да. Навіть yeah. в банках такі, а, у вас є португалець сім'я. А, ну нормально, сеньор Іван, от вам а -а. рахунок за три хвилини, а ваших батьків ми ще тут хвилин 45 анкетки позаповнюємо. Це була інвестиція, скажімо так. Ми не знали про це, та, про та, цю та, можливість та. взагалі, це просто так а, склалося зою. Ви вибрали фігіру дофош. Ми не вибирали фігіру дофош, вона вибрала нас. Для того, щоб подати документи на візу, нам треба було забронювати якесь житло на 120 оцих днів, на які видається та, та, віза. Та, та, та. Ми знайшли будинок, в сільській місцевості, тут неподалік, 25 кілометрів. Від Фігейри. На оці 120 днів ми його орендували. Якраз думали, що за цей час ми підберемо щось собі постійно. Ми дивилися на Лісабон, Порту, або на крайняк щось навколо Лісабона, або навколо Порту. За якийсь час ми почали розглядати ще Сетубал. А, Сетубол, так. От. Ми приїхали навіть Ситубол, на вихідні подивитися. Ми спеціально їздили в порту восени в дощову погоду подивитися, як там жити. Зрозуміло, що ми там жити той, що не зможемо, а, тому що там повний солдат. Тут до порту 100 кілометрів. Ну, тут плюс-мінус такий самий солдат чи ні? Ні. Ні, ні абсолютно не така okay. погода. Коли, коли тут... Тут взагалі не така погода, як в Коімбрі. Тут не така погода, як в Плеєрії. Тут, за рахунок того, що тут океан і отакий от отут виступ, тут... Все абсолютно інше. Приємніше? Так. Окей. І Ми дивилися от е, Лісабон і Сеттубол, порівняли ціни, а потім в якийсь момент, ми просто сюди їздили гуляти на, на набережній, гуляти в ТЦ, в кінотеатр. І так, і так, які в нас критерії? Щоб можна було вигулювати собак, щоб вони бігали собі вільно біля океану. Окей, є. Щоб жити на океані, бо в самому Лісабоні це не океан, в порту це не, не усюди океан. Окей, це є. Так, а давайте порівняємо вартість нерухомості. Відкриваємо ідеаліст і такий, а, прощавай, Сетубол. Угу. 500 тут, тоді було 500-600 середньо, Ситубл а Т2 така було десь 750-900. Наскільки я розумію, Ситубл виграє за рахунок близькості до Лісабону. Типу, ти хочеш в театр, ти сів там на електричку, 40 хвилин ти е, в Лісабоні. Або на машину 20 хвилин ти в центрі Лісабону. От, тут е, складніше. Ну, типу 40 хвилин треба до Коімбри їхати. Ну Дивись, 20 хвилин від Сету була до центру Лісабону, це як перелітати мозк важкодагами. Так. А так, то це дві години. Насправді, просто, у нас не було критерія близькости до Лісабону. У нас було в критеріях до аеропортів. І що, мені тут півтори години до порту їхати до аеропорту, а години 50 до Лісабону. Я вам завтра зранку їду. Те, що нам треба, тут є все. Те, чого тут немає, а нам іноді треба, є в Коїмбрі 35 хвилин. Наприклад, що це? Великий ТЦ, наприклад. Окей. Лікарня велика. До речі, про дитину. Народилась дитина. Одна із болей людей, які тут проживають, які приїхали з України, наприклад, це медицина. От вони кажуть, блін, з медициною дуже тяжко. Типу, треба їхати або в Коїмбру, або в Лісабон і в той же самий порт. Я буду нетиповим представником і скажу, що мені дуже подобається медицина в Португалії. Так, <сі> ну, але ти знаєш, що кажуть, знаходь мінус? Знаю, знаю. Ну, типу, записатись до лікаря неможливо, лікарі, можливо, не такі професійні, як там, не знаю, в Україні. Сімейних лікарів немає. Нема. І т.д. і т.п. Ну, тобто, добитися до якогось профільного спеціаліста, там, не знаю, е дерматолога, це треба сім е кругів Страховка. Тобто ви пішли цим шляхом? Ми пішли обома шляхами. Ми використовуємо і страхову медицину, і державну. І, комбі... і мені подобається, що в Португалії їх комбінація працює, і це вартує недорого. Так, ну, але страховка, наприклад, це в клініках типу КУФ, типу Хоспитал Далуш, да. вони тут є чи немає? Тут є клініка Госпітал Далуш, Тут нема педіатру, є сімейний лікар, тут є офтальмолог, тут є гастроентеролог. Вони приїжджають або з госпіталя з місцевого, або приїжджають з Коімбри. А, окей. Тобто ти, якщо маркуєш, ну, якщо ти записуєшся на прийом, вони не запишуть тебе на завтра, бо треба, щоб приїхав лікар. Можна то... на сьогодні записати, в них є розклад, за яким вони приїжджають. А, окей. Але якщо він приїжджав е, вчора, то значить завтра його не буде. Сімейний тут є кожен день. Окей. Офтальмолог, мені здається, три рази на тиждень. Педіатра нема, треба їхати в Коїмбро, але це не проблема для нас, наприклад. І записатися можна також день день або на наступний день. Тобто страхова, в принципі, покриває потребу медицини. Так, а якщо казати про дитину і про регулярні процедури, то в центр десауди. Записують кожен раз просто на наступне. Тут треба просто розуміти, як працює медицина. Те, як ти там звик звикнути в Україні, давно ще до реформи, особливо там люди, да, котрі не ходили. Це тут так не буде, що ти сидиш, приходиш на цю на стільчик біля кабінету лікаря і чекаєш півдня. Ні, ну по-перше, мені це точно не підходить, то, то. а по-друге, тут такого, в принципі, нема. І, як на мене, це добре. Ти просто плануєш своє життя. Ти при привів дитину на вакцинацію, ти одразу записав її на наступний огляд, е як лікаря, так на наступну вакцинацію до медсестри. Я теж задоволений медициною. Просто в мене не було ніяких таких нагальних потреб, але я теж користуюсь страховкою. Ми платимо за двох з дружиною 104 євро, мені здається, в місяць і типу мені треба консультація, дзвоню, і мене мені назначають там, ну, я живу в зоні Лісабону біля Лісабону. Мені в один із госпіталів можуть знайти прямо сьогодні лікаря, Та, в який я, я приїду. Я користуюся. А якщо говорити про державну і про одразу необхідно щось, у мене також є досвід. Дитина хворіла бронхітом, першу в житті був бронхіт, от буквально три тижні тому. Ми поїхали в госпіталь, просто в емерженцію. Да. Нас прийняли за 5 чи 7 хвилин медсестра, яка повісила жовтий браслетик. Так. І ми з ним прочекали ще 10 хвилин. Це ну, Це чор. питання у жінці. тобто, коли якісь ургентні да. питання, ти їдеш прямо по-нашому ну, в, по в швидку, так. і там тебе приймають. Ну, оцінюють ситуацію, відповідно дають браслет, відповідно до ситуації. І або швидко, або не дуже швидко, інколи не дуже швидко. Ну, в вашому випадку швидко. Ну, у нас це дуже завантажений госпіталь. Ці цифри навколо Лісабона будуть зовсім інші mm -hmm. навіть у дітей. Окей, okay. ну, це ще один плюс фігі. Yep. Єдине, що я чую від місцевих, це те, що містечко пусте зимою, ну, або воно пусте весь час, крім сезону. А саме, там, не знаю, з травня по вересень, напевно. От. Так чи ні? Ну, я трошки соціофобушка, так що а, мені то, новим. Ідеально. Супер. Тебе тут ті компанії, ну, відкривав ти її для того, щоб отримати документи, але, по суті, переніс часткову операційну діяльність сюди. Ну, вірно, так. Да. Ми ще на той момент з партнером задумувалися про те, що нам потрібна для своїх цілей юридична особа за кордоном. І так, ми її використовуємо зараз частково в операційній діяльності, в тому числі. Нас будуть дивитися люди, які... Також мають IT-компанії або, можливо, навіть фрилансери, які хочуть перенести сюди свою операційну діяльність. Давай розкажемо, скільки це коштує, які проблеми, не знаю, бюрократія і всяке таке інше. Дивись, з точки зору фрилансерів це трошки окрема історія, тому що відкривати ЛДА для фрилансера, як на мене, це ну, велике питання. Чи не простіше зробити і пересі, бо да? але це окремо. Що стосується компанії, я її відкривав, коли це через адвоката мені коштувало, щось мені здається, півтори тисячі євро, угу. чи тисячі євро навіть. Зараз, я думаю, це дорожче, тому що я кажу про три роки тому. А обслуговування, рахунку коштує 8 євро на місяць в банку, то фігня. Бухгалтер мені коштував спочатку 50 євро на місяць плюс ват. зараз 100 євро на місяць плюс ват. І це не бухгалтер, це компанія. У нас не дуже багато інвойсів. Та. По кількості. Тобто вони інвойсять. Мені здається, за останній рік було щось там сто з чимось, okay. а в них це одна з, один із, параметр, один із та, параметрів. Ну, та. Та, та. Але в нас багато виникають питань в нас іноді складні для них, для їх розуміння ситуації, через так. що вони нам підвищили це. Okay. До, ну, 100. Типу 100 євро, окей. Okay. Плюс ПДВ. 123 є, не, не, не. а, а наймані працівники є? Найманих працівників двоє, ну це я і моя дружина, так. які тут е, генеральні директори. Да. Е, для тих, хто не знає, можна в Португалії два, або більше навіть, мені здається, генеральних директорів компанії. Ви платите собі зарплату, ну Ми ви не можете зарплату. не платити, не, не, не. і платите е, соцстрах. Ну, так. Я по собі знаю, бо в нас та сама історія. Типу, це 250 євро з людини мінімум, в соцстрах уходить. Ну, щось таке, мінімал... мені здається, 465 за двох чи щось подібне. Так, так, так, ну 498. Вчора мені бухгалтер прислав. Я щоб... того тижня платив і Ну, Ти мінімалку собі платиш? Так. <ріх> да. Вистачає мінімалки для життя в фігірі? Слухай, якщо була б своя квартира, то в реалі, мені здається, що на більшу частину всякого проживання півтори тисячі Ну, ми вписуємося. Не ну, те, щоб це був мій, мій єдиний е, source of income, та. але ну, ми реально стільки ну, тут максимум, мені здається, і витрачаємо. По суті, ну, ти відкриваєш, відкриваєш юридичну компанію за півтори тисячі. Це якщо з адвокатом, якщо без адвоката ти можеш її, мені здається, взагалі безкоштовно, чи, типу, 300 євро да, там 300 Так, там щось 300 із Ну, якісь податок. копійки. 100 євро в місяць, ну, це все. Які податки? Ну, типу, ти, ти платиш ще якісь податки? Податок з доходів, ой, податок на прибуток в кінці. На податок року. на прибуток о, сплачую о, невеликий. Ми показуємо позитивний кешфлоу. Бо від'ємний кешфлоу бухгалтери кажуть, податково не дуже любить, мені здається, в будь-якій країні ну, то, вона так, так, не так. дуже любить. Але ми показуємо реальний, о, він не дуже великий, тому що це, це одна з компаній в операційній діяльності. Він є, ми платимо тут невеличкі відносно податки. А, і на на поки що, наскільки я бачу, адміністрування компанії тут простіше, ніж в Україні. По-перше, я навіть в Україні бухгалтер оплачу більше, навіть аутсорсному, за з ПДВ. По-друге, в мене там податкове навантаження більше, тому що в Україні менше одного-двох відсотків не дуже хочуть бачити. По-третє, в Україні повернення ПДВ – це е, Оксюмрон, Та. якщо ти не Рінат Ахмєтов. Та, ну, а тут, наприклад, ми вчора подали заяву на повернення 7000 ват, і бухгалтер каже, ну чекайте, 4-5 місяців будемо. Ми повертали в минулому року, в році 5 повертали тисяч, повернули. Та? Та, Клас. Та. І зараз ми одну компанію закриваємо, і нам мають повернути 500, мені здається, євро, ну щось таке. От, О, то. Так що те, що я бачу і те, що я чую від інших знайомих про адміністрування компаній в Європі, Якщо я буду відкривати ще одну компанію тут для іншого свого бізнесу, для стартапу, ми прям серйозно роздивляємося Португалію. Тому що ну, мені подобається саме адміністрування. Так, да, ну, тут Трошечки може бути застарілі там, банки і все інше, але... Ну, але тут плюс в тому, що ти можеш регулювати оборот, який піде через компанію в Португалії. Бо якби тебе тут був прибуток 100 тисяч євро, наприклад, то ти б заплатив би там під 20 тисяч євро е, податку. Мені здається, більше ніж 20. Ні, мені здається, що 17 відсотків, якщо до 15 тисяч євро прибуток, і все, що вище 15, мені здається, 21. Ну, і ну, я так, сказав, так, середні так, 20. Десь так. Ну, дивись, в Україні податок на доходи компанії 18. Але, завжди є але в адмініструванні. Ну окей. і там в тебе ПДВ, по суті ж ти його просто а, платиш і втрачаєш. окей, так, та, та. тут ти можеш повернути 100%. На що уходять витрати з компанії, цікаво? А, техніка. Ну, купив ноутбуки, телефони, не знаю. Ну, так. зрозуміло, сплати контрагентам, сплати за всякі хостинги, сервера і все інше, ліцензії на софт, сплати оцих самих заробітних плат собі і дружині, податки на це все, соцстрах, ну, є на що. Ти машину купив на ім'я Я машину купив, так, да, на компанію, і платежі на неї також йдуть на компанію. Витрати, витрати на компанію. Так. Ти купив електричну машину тут, в Португалії. Да. А, заправляю також за рахунок компанії. Ідеально. Це теж моя історія. <смех> uh, ну, бо я рахую, що це логічно для підприємця yeah. просто от це робити. Які переваги купівлі електричної машини на компанію? Ну Ти аналізував чи ні? Я читав yeah. декілька статей, але... Я не аналізував взагалі, тому що в мене не було варіанту купити дизельний або бензиновий. Я просто не збирався це робити. А, я збирався одразу. Так, я знаю, позиція, що та? там податок о, не платиться, я знаю, що там ще там щось менше. Це не так важливо було, тому що бензин або дизель, він тупо дорожчий і прям нормальненько так дорожчий Тобто обслуговування, типу заправляти ти маєш? Заправляти, так, да. да. ну і само обслуговування. У мене останні ТО машини коштували, перші останні, коштували 40 євро Ну, бо машина нова Та да ні, бо тобі не треба масло міняти, а. тобі не треба там оці всі фільтри міняти, цю всю фігню і раз на 20 тисяч з точки зору ціни, в Україні була електрична машина? В Україні була бензинова, і я сюди переїхав. За перший місяць поїздок по Португалії віддав 600 євро на бензин на платні дороги і зрозумів, що я терміново купляю електричну машину. Так, ну платні дороги не змінилися. Платні не змінилися, але там було там, євро 80, щось таке. Ага. А так. коли в тебе машина їсть 13 літрів бензина на сотню? В нормальному житті в Португалії не купляють машини, які їдять 13 літрів на сотню. І якщо... Підвести підсумок, то можна рекомендувати людям, в яких є IT-компанії, відкривати тут юридичні особи, а не в Естонії чи в Польщі, наприклад. Так, але не являється фінансовою рекомендацією. Так, так, так. Більше, ніж рік в Португалії. Що встиг відмітити? Ну, типу, якісь речі, які здавалися одними, виявилися іншими. Ну, типу, кажуть, еміграція – це не туризм. Ну, не те, щоб я і до цього був тут прям туристом-туристом. Да? Е, е, я жив по декілька місяців в різних країнах. Ну, медицину я, вже ж е, не щупав всередини до цього. Е, дитячі садочки я до того, як в мене з'явилася дитина, не щупав. Ця зима, вона дуже волога, тому з пліснявою я війну ще не проходив до цієї зими. Ну, це зими. зараз, да, цей це процесі, зараз, да. Битва не на життя, на смерть пліснявий. Насправді, нема чогось такого, щоб мене відвернуло якось, або заставило бажати повернутися. Стереотипи про портуалію знаєш? Розкажи. Ну, наприклад, пенсіонерська країна. Так, да, британська пенсіонерська країна, я б ще додав. Це акцепт чи ні? Моє місто так. Мені здається іноді, що в нас тут е, прям якийсь філіал е, Франції і Великобританії одночасно. Ну і це норм? Ну, типу, окей, а якби не було британців і французів, ну, яка різниця? Старі люди, старі люди, ходять... Ні, справді мені абсолютно Ну, тобто в нас тут да, у нас багато літніх людей, особливо в моєму районі, отут біля е, пляжа. Тому що тут або туристи, або місцеві, які давно тут живуть. Люди, які молодше які там активніші, енергійніші, вони живуть навколо парку Абаді, аж у нас там mm -hmm. в центрі. Або там в районі Тавареди, або в районі Фошплази. А тут живуть стропери мі. Так. Ну і вам норм. нам норм. Інший стереотип – це португальці не обов'язкові, ліниві і зовсім не такі тру трудяжкі, як українці. Частково погоджуюсь, але ти просто починаєш з цим звикатися. А що на рахунок того, що українці всі трудівнички? Це також частково міф. Ну Тобто я з цим не згоден. В нас просто різний темп життя. Реально різний темп життя. Ми не вміємо, не вміли, нас не навчили цьому насолоджуватися життям і жити своє так. життя. Ми біжимо своє життя. І ми хочемо, щоб навколо життя також з нами бігло. І коли ми приїжджаємо в Португалію, ми такі розбиваємося в стіну, яка просто спокійно повзе. Шикарний анекдот. Точніше, це частково реальна історія. Так. Яка мені прям запала в душу, я її тепер постійно розказую, коли мене питають про менталітет португальців. Десь тут є парк, де сліди динозаврів. Ну тут багато таких та, по та, Португалії. Та, та, Стоїть скамічка, з якої їх видно. І навколо природа така, отут дорожка, як в Португалі, оце роблять. Ти йдеш там, сидять двоє португальців і дивляться. Просто дивляться на ці сліди. От цей чоловік, що... Він підходить, він питає у них, а де динозаври? Португальці на нього повертаються і такий, вони пішли. І Він це так спокійно і розмірно каже, ніби пішли вони вчора, вчора, а не 65 мільйонів років тому, і вони з цим чуваком зараз сидять, і отам от от хвостик пішов там по краю цього яру, що тільки що бачили. Так. І оце портуальці. Вони... Оце такі. Так. Тобі нормально з цим ритмом? Мені здається, що я ментально народився португальцем. Я серцем українець, а ментально я такий же самий неспішний португалець. Розкажи мені про ком'юніті. Е, Для тебе, як айтівця, айтівця, ай я вчу це слово, Типу, бо не айтішник. Айтівець. Ай бо я прочитав, що в слові айтішник нуль українських. Так, це не питоме слово взагалі. Для тебе, як айтівця, Важливе ком'юніті? Чи не важливе? А, воно в мене онлайн. Тобто дивись, мені фізично ком'юніті е, майже ніколи не було важливо. По-перше, це кудись їхати, це кудись йти. Да, я їжджу на деякі... я не знаю, якісь... Я їжджу на великі конференції, на маленькі метапи, мені простіше піднятися в Zoom, або якось ще інакше, або десь в чатику поговорити. В мене є власне ком'юніті знайомих, з якими ми обговорюємо різні теми, там в Телеграмі, в Зумі, в Google, в Меті. В мене є ком'юніті на роботі. Е, я ну, маю на увазі Коктейль в п'ятницю з кимось? Коктейль в п'ятницю. Хлопці, дівчата, знайомі з моєї компанії в тому числі. А, ну Тих ви ж перевезли частину. Так, да, застала за кордоном в, після 24 лютого. Е, частина з них приїхала сюди. Частина моїх родичів приїхала також сюди, коли вони шукали, як виїхати з-під Херсону. І куди приїхати, я сказав, приїжджайте до мене. Так що в мене тут є своє локальне okay. ком'юніті. Ну, ти його створив. Ну так, так сталося, що воно створилось так. тут. Ну, в мене створилось. так було і в Чернівцях. Я в 2014 році приїхав з Донецької області, з Краматорська, коли у нас почалася війна, коли е Гіркінці захопили Краматорський і Слов'янськ. Ми приїхали в Чернівці, е ми перевезли офіс людей. Ми створили своє власне ком'юніті там. Ду і речі. для мене це вже другий переїзд. Для мене це друге створення ком'юніті. Такий пройдений етап. Є різниця між внутрішньою міграцією, міграцією і зовнішньою міграцією? Вона і та, і та завжди вимушена. Та була... Ну, для тебе але... склалась ну, вимушена. Ну, в цьому, так, да, то, що ми зараз обговорюємо. Вона вимушена, ну, для мене. Але там можна було повернутися хоча б побачити людей швидше, своїх. Тому різниця є. Ця важча, але тут ми вже прожили якийсь час до війни. Тобто мені тут набагато простіше, ніж тим людям, які виїхали через війну, тому що я вже встиг адаптуватися і це було хоча б моє свідоме рішення, хоча я не збирався настільки залишатися і жити тут прямо отак отут. Давай трошечки про політику. Ти з Донецької області, так зараз ти говориш українською мовою так. вільно. Ну, це сталося після 2014 року? Я розмовляю українською все своє життя в колі тих, хто спілкується українською. Тобто не те, щоб я постійно Ти спілкувався. Біли... Ти можеш спілкуватися а... і російською, і українською, так. так? Тобто для тебе не було це проблемою, як, е... якою малюють... Е серед жителів східних областей України? Ну, типу, що їх там заставляють говорити українською, чи їхня рідна мова російська і всяку. У мене не було ніколи такої проблеми. Такої проблеми в Східному регіоні і, в принципі, не існує, крім того, що вигадано, або маразматиків, або там, людей з якимись іншими крайностями. Я скажу більше, в мене є знайомий, котрий, Вільно спілкується українською мовою, котрий з Донецької області перейшов на українську ще а, до 2014 року, який вірив, що зараз приїдуть западенці захоплювати в лютому 2014 року. Це просто приклад того, що розповіді про причину в російській мові, причина в українській, причина в тому всьому. Це все а, просто спроби притягнути за вуха внутрішню відповідальність, а не перекласти її на справжнього ворога. Якби в Україні представ, що від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя говорили виключно українською мовою, так якось в Португалії, від Порту до Алгарви і ну, всі говорять португальською. Росіяни напали б на Україну? А, я думаю, так. Да. Історія про мову це історія для. Історія про мову, росії. історія про. А... В якому ми колі впливу, це різні історії. І тому в тебе є регіони, які більш тяжать до ближчих країн. Там, до Румунії, до Угорщини, до Польщі, до Росії. Але це взагалі не відносно того, якою мовою вони спілкуються. Це моя думка. Та, ну, ну і це, це те, що я бачив всередині в тому числі. Тим більше ти жив і в західній Україні, і в східній Україні, ну і Чернівецька область, наприклад, вона дуже тяжіє. Ну, скільки плані... відсотків Московського патріархату в Чернівецькій області, ти знаєш? Ні, не верхожан? знаю. 89. І в той же час, е... я не знаю, можливо, а половина від Чернівецької жителів Чернівецької області до Росії. На ну, вся Україна, напевно, ну, 4 да, тисячі, да. тисячі кілометрів. А так. там дуже багато розмовляють російською. Так, і в той же час половина, напевно, жителів Чернівецької області має румунське громадянство. Ну, половина — це точно перебір, так. Е ну, але якась Великий відсоток, частина, да. Да. От, бо вони мають своє якесь коріння. Так. От. І все-таки вони попадають в орбіту впливу ну, все-таки Європейської Румунії, чи... Дуже по-різному, ні. Я знаю багато людей, які етнічними румунами являються, але вільно спілкуються українською, або навіть не спілкуючись вільно українською, є патріотами України. Я теж думаю, що мова це, ну перше, це притягнуто, це очевидно, але навіть якби українці говорили українською мовою, те, що в принципі ми зараз робимо, це не дало б ніякого імунітету від нападу росіян на Україну, тому що вони навіть українську вважають російською просто діалектом російською. ж Рік і два місяці назад я купив тут квартиру за 105 тисяч. За цей час ціни дуже змінилися. Що ти думаєш про ринок нерухомості? Ціни змінилися не тільки на купити, ціни змінилися і на оренду. Тому що тих 500, котрі були, коли ми знімали, їх вже нема. Зараз ті знайомі, котрі їхали весною, влітку, восени, то вже взагалі інші то вже 650, 750, навіть 900, я вже знаю. Але це в центрі і новий ремонт. Ми були сьогодні в ТЕ, yeah. вона орендує за 500 євро. Правда, це квартира, яка здається туристам, тобто вона не довгий строк. Ну, по-перше, вона не на весь рік, yeah. по-друге, вона досить далеко. І по-третє, це трошечки везіння, і коли ти розмовляєш з людьми. Тобто yeah. -то тут не йдеш на ідеалічно. Ну тобто можеш піти, я навіть знаю людей, які зняли за ідеалішти, а, просто за один вечір, але це знаєш покажемо окремо, так але да, ми, ми їх виставляємо тут, типу, в сіті холі. Тут ти ходиш ножками по агенціях нерухомості і кожного питаєш, тому що, наприклад, тієї квартири, що ми знімаємо, її не було на сайтах. В принципі, вона продавалася, але вони в останній момент вирішили її здати. Купити так. Да, я також дивився, і що ціни злетіли в моєму будинку. Квартира, яка коштувала 180 а тепер коштує 220. Це за який термін? Це за рік і два місяці. За сотку зараз можна купити хіба що в Тавареде і треба буде ще вкласти 20-ку, мені здається, на ремонт. Ну, Тавареде — це скільки, 10 кілометрів від центру? Ні, Тавареде — це 20 хвилин звідси пішки на гору. Це в районі Олеклерку. Звичайне питання, яке мені задають. І типу, як живуть португальці, як тут жити з такими цінами? Це курортне місто. Так що, зазвичай, тут просто ну, мало хто живе. І плюс, якщо говорити про оренду або про купівлю, то більша частина міста, які постійно проживають тут, якраз заселяють ті райони, де подешевше, подалі від океану. Чим далі, тим дешевше, дешевше. Там, за трасою в районі Інтермарш, це, ну, пішки взагалі не дійдеш, бо це хвилин 45 пішки буде, там можна її за 70-80 купити. Тобто, якщо у вас є до ста тисяч євро, і ви розглядаєте можливість купівлі нерухомості в Європі, подивіться на фігіру «Да Фош. Так, але, але це не на океані, так. Так, не зовсім. Ти орендуєш квартиру зараз прямо біля океану, тобто так. до пляжу, не знаю, 100 метрів, так? Ну, ну і потім ще кілометр до води. Так, <сх> я <сх> <сплес> <сплес> в нас дуже широкий пляж. Так, десь так. У мене, по суті, одне кільце і е, пляж. Окей, і орендуєш за 500 євро. І орендуєш за 500 євро. два. Але в цьому будинку вже нема таких на оренду. Да, так, да. це як завжди, тоді, це той час. Да, з... да, да, зеленіш, так, так, як оці 25-річні контракти в Лісабоні по 100. Фігерда Фош, туристичне місце, але все одно так чи інакше провінційне місто. І чи можна тут вижити з англійською мовою тільки? Буде складно. Можна, але не усюди. Наприклад, у нашому центрі Ди Сауди е англійською розмовляють тільки лікарі. Ні на ресепшені, ні медсестри, вони англійською не розмовляють, але базовою португальською, щоб себе записати, або там щось дізнатися, в принципі, досить. Ну, як дійти до цього рівня португальської? Не знаю, я якось так дійшов. Типу, в мене вивчає? вибору не було, розумієш, треба вагітну дружину записати до лікаря, тут хочеш, не хочеш, вивчаєш португальську. Але ходив на курси чи ні? Я не ходив на місцеві курси. Мої друзі ходили, в тому числі на курси від центру зайнятості, там, де ще доплачують тобі за те, що ти на них ходиш. І оцей сертифікат дають. Я брав десь 10 чи 15 уроків на преплі, потім щось зробив собі інтенсивність 4 уроки на тиждень і перегорів за 2 тижні. Але з місцевими я спілкуюся тою португальською, якою я можу спілкуватися. Тобто, якщо я знаю, як це сказати, Плюс-мінус, там на 80% цього речення португальською, я скажу португальською. Круто знати 4 мови? П'ять. E, П'ять? У мене ще базова іспанська. Але я їх ще не знаю, От, коли буду флюент в усіх п'яти, то круто буде, да? Ні, ну, могти комунікувати, це вже дуже круто. Тобто, блін, по можливості вчить мови. Так. То що, скажемо, що приїжджали в Португалію і Ф'єєр до Фоші? Ні. Приїжджайте в Португалію, приїжджайте в Фіґердафош, особливо в літній період, піднімайте економіку нашого міста. Приходьте в цей бар на березі океану. Це бар Тут дуже чудовий краєвид. Так, до зустрічі в Португалію. Давай. Ти... Слухай, ти прям я прям давно таки не записував такі відео позитивні.